أعزائي الطلبه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الوحدة الثانية من برنامج مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثالثة ثانوي سنتعرف على التحولات التي تطرأ على الأنوية سواء كانت تحولات طبيعية أو اصطناعية وقبل الشروع في درسنا الأول يجب أن نتذكر أننا كبشر نتكون من ذرات وهو الأمر نفسه بالنسبة لكل ما يوجد في الكون إلى غاية نهاية القرن التاسع عشر كان العلماء يعتقدون أن أصغر مكون للمادة هي الذرة لكن تقدم الأبحاث جعلنا نقف على مكونات أصغر من الذرة لا تحافظ الذرات الموجودة في الطبيعة على حالتها المستقرة الأولى التي وجدت عليها فهي تتعرض باستمرار إلى تحولات أطلق عليها العلماء التحولات النووية ويكفينا أن نعرف أن أولى الذرات التي تشكلت في الدقائق الأولى التي تلت الانفجار العظيم كانت الهيدروجين والهيليوم فقط، وبعد سلسلة من التحولات تشكلت أنوية ذرات أخرى لا زالت تهيم في الطبيعة المحيطة بنا إلى غاية اليوم، لنتعرف أولا على الذرة، تتركب الذرة من نواة تدور حولها الإلكترونات. نواة الذرة مشحونة بالموجب وتتكون من عنصرين هما البروتونات والنيوترونات تدعى جميعا بالنيكليونات تقاس كتلة الذرة بوحدة الكتلة الذرية والتي تكافئ 1.66 في عشق سبعة وعشرين كيلوغرام بالنسبة للبروتون الذي نرمز له بالرمز p كتلته واحد فصل صفرين سبعه اثنان سبعه سته ا و شحنته مجابه واحد فصل ستاف و ناقص ساعتاش كولم بالنسبه للنترون و هو المكون الثاني للنوات نرمز له بالرمز ن و كتلته واحد فصل صفرين ثمان الاف و ستميه خمسه ستين ا وهو عديم الشحنة. نواة عنصر كيميائي نرمز لها بالرمز XAZ آ حيث آ هو عدد نيكليونات نسميه كذلك بالعدد الكتالي آ والعدد الكتالي حيث آ ماذا يساوي لعدد عدد نيكليونات قلنا النيكليونات ما هي إلى البروتونات زائد نيترونات إذا آ تساوي آن لو عدد النيترونات زائد زائد لهو عدد البروتونات زاد عدد البروتونات وان هو عدد النيترونات كمثال على ذلك لدينا عنصر نيتروجين ان 13 سبعة 13 هو عدد الكتالي 7 عدد الشحاني 13 ا آه يساوي 13 زاد هو عدد 7 ان ماذا يساوي ن يساوي ا ناقص زد يعني 13 ناقص 7 يساوي 6 نفس الشيء بالنسبه لاف وسي ال نتعرف الان على النظائر النظائر هي انويه لها نفس عدد البروتونات لها نفس عدد البروتونات يعني لها نفس زد عدد البروتونات وتختلف في عدد نيترونات ان مثال على ذلك ها نيون 58 28 نيون 6028 نيون 612 نيون 622 ونيون نيون 642 لاحظ بلي لها نفس العدد الشحاني زاد اي لها نفس عدد البروتونات النشاط الاشعاعي المعروف ب راديو اكتيفيتي كما قلنا سابقا ان اغلب الانويه الموجوده في الطبيعه هي انويه غير مستقره يحدث لها تحول نووي عفوي يعني يحدث من تلقاء نفسه ويسمى بالتفكك الاشعاعي ديز يسمى بالتفكك الاشعاعي وكل تفكك يؤدي الى انبعاث احد الاشاعات او ما يدعى كذلك بالجسيمات الفا بيتا بلس بيتا و فالنواة المشعة التي تتفكك ما هي إلا كما قلنا نواة غير مستقرة تتفكك لما تتفكك تنتج لنا نواة بنت نواة بنت وتصدر كذلك معها إشعاع ألفا أو إشعاع بطا بليس أو جاما كما نلاحظ في المعادلة المنمذجة لجميع التفككات النووية لدينا نواة أم نرمز لها بالرمز زد وهي نواه غير مستقره عندما تتفكك تعطينا نواه بنت زائد جسيم اذا نواه بنت هي نواه نرمز لها بالرمز y فتحة زائد فتحه يعني تتغير يتغير العدد الكتلي وتغير العدد الشحاني زائد احد الجسيمات الفا بيتا بتا موا حسب نمط التفكك اذا قلنا ان التفكك الاشعاعي يحدث وفق احد الانماط الفا بيتا بلس بيتا ماينس ويمكن نمذجه كل تفكك من التفككات السابقه بمعادله تحترم قانون يدعى قانون صودي او ما يعرف كذلك بمبدا انحفاظ العددين الكتلي والشحاني يعني العدد الكتلي في المتفاعلات هو نفسه في النواتج والعدد الشحاني في المتفاعلات هو نفسه في النواتج يعني قانون انحفاظ اثناء التفكك الاشعاعي هو انحفاظ عدد النيكليونات اي ا المتفاعل يساوي أ نواتج أ يساوي أ فتحة زائد أ فتحتين و الحفاظ على عدد الشحنة زاد للمتفاعل تساوي زاد في نواتج زاد يساوي زاد فتحة زائد زاد, زاد فتحتين لدينا هنا أمثلة توضح معادلات تفكك الأنوية وفق كل نمط نبدأ بالإنبعاث ألفا الجسيم ألفا هو نواة الهيليوم أربعة إثنان معادلة التفكك وفق هذا النمط تكون من الشكل إكس أ زد تعطينا نواة الهيليوم أربعة إثنان ونواة بنت إيكغراك عددها الكتلي هو أ ناقص و وعددها الشحاني زاد ناقص إثنان كمثال على ذلك راديوم ميتين ستة وعشرين تعطينا نواة الهيليوم أربعة إثنان زائد نواة بنت إر إن عددها الكتلي ميتين وعشرين. تحصلنا عليه من خلال طرح ميتين وستة وعشرين ناقص أربعة عطاتنا ميتين وثنين وعشرين، وعادة شو زاد؟ يعني ستة وثمانين تحصلنا عليه بطرح إثنان من ثمانية وثمانين. الانبعاث بطا الجسيم بطا هو إلكترون أو زيرو موان معادلة التفكك وفق هذا النمط تكون من الشكل X أ زد. تعطينا إلكترون أزرمونزا ونوات بنت إجرك. نوات البنت إجرك عددها الكتالي آ وعددها الشحني زائد زائد واحد. كمثال على ذلك سي أو ستين سبعة وعشرين نوات أم. تعطينا إلكترون أزرمونزا ونوات بنت هي آن إي عددها الكتالي. وهو أ يعني تحافظ على نفس العدد الكتلي للمتفاعل أو النواة الأم أما عددها الشحاني فهو 27 ناقص ناقص واحد تصبح 27 زايد واحد فتصبح ثمانية 28 أي طبقنا قاعدة صودي أو قانون صودي انحفاظ العددين الكتلي والشحاني لنتأكد من أن القاعدة محترمة أ للمتفاعلات هو 60 و A زائد سفر يعني ستين ستين ستين انحفاظ العدد الكتالي محترم بالنسبة قاعدة انحفاظ العدد الشحاني سبعة وعشرين بالنسبة المتفايلات بالنسبة للنواتج ثمانية وعشرين زائد ناقص واحد كم سبعة وشرين إذن العدد الشحاني محفوظ الانبعاث بيتا زائد الجسيم بيتا زائد هو بوزيتون 0 زائد واحد، معادلة تفكك وفق هذا النمط تأكل من الشكل X o, Z تعطينا بوزيتون 0 Plus زائد نوات بنت هي Y عدد هالكوتالي A وعدد الشحاني زاد ناقص واحد. كمثال على ذلك N ااا تسعتاشر عشرة. تعطينا بوزيتون أزERO Plus one. و نوات اف عددها الكتالي 19 و عددها الشحاني تسعة تحصلنا على تسعة بطرح واحد من عشرة يعني طبقنا القاعدة الانبعاث غاما قلنا ان الغاما هي موجة كهرو مغناطيسية وهي طاقه اضافيه تحملها النواه البنت المثاره فتتخلص من هذه الطاقه على شكل موجه كهرومغناطيسيه لتعود الى حالتها الاساسيه والموجه الكهرومغناطيسيه غاما عاده ما تلي احد تفككات الفا وبيتا بليس وبيتا مو قلنا عاده وليس دائما لدينا بعض الامثله كربون 14 6 أه تفكك وفق النمط بطيئه ناقص يعني اعطانا الكترون 0.2 واعطانا نواه ان 14 سبعة وهنا النجمه دلاله على انها نواه مثاره مثاره ولما نقول نواه مثاره هي بحاجه الى التخلص من تلك الاثاره او وذلك بتفكك وفق النمط جاما اذا بما ان ان 14 سبعة مثاره تصبح تتفكك وفق نمط gamma تعطينا نواه ان 14 7 زائد موجه كهرومغناطيسيه جاما كما نشاهد في المعادله الثانيه مثال ثالث بي 30 15 تفككت وفق النمط بيتا زائد زي 0 زي بلس ان اعطتنا الجسيم 0 بلس ان اللي هو واعطتنا كذلك نواه بنتي هي اس اي 30 14 لاحظ النجمة دلالة على أنها نواة مثارة وحتى تتخلص من حالة الإثارة عليها أن تتفكك وفق نمط جاما أو أن تصدر موجة كهرومغناطيسية جاما فتصبح سي ثلاثين أربعتاش نفسها سي ثلاثين أربعتاش زائد جاما وتخلصت من حالة الإثارة وعادت إلى حالتها الأساسية بولونيوم ميتين ثمانية و عفوا ميتين ثمانية و أربعة وفق النمط ألفا هي اليوم أربعة اثنين أي أعطتنا الجسيم هي اليوم أربعة اثنين ونوات اليورانيوم 243 92 نجمة يعني نواه البنت في حالة إثارة أو نواه مثارة نواه بنت مثارة حتى تتخلص من حالة الإثارة عليها أن تصدر موجة كهرومغناطيسية جاما وذلك وفق المعادلة التالية اليورانيوم 243 92 نجمة تعطينا اليورانيوم 243 92 زائد جاما